Христос народився, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 4 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні вже 346-й день Великої війни, повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію нашої незалежної, мирної, багатостраждальної України. Вчорашня доба знову війде в історію нашої батьківщини як доба кровопролиття, вогню, смерті і крові. Тяжкі бої йдуть на сході нашої батьківщини, на Луганщині і Донеччині. Відповідно до ранніх повідомлень, ми знаємо, що наші захисники відбили атаки на 9 напрямків, 9 населених пунктів які намагалися захопити російські агресори. Ворог невпинно застосовує тяжкі озброєння для того, щоб нищити мирні міста і села. Щораз до більше застосовує бойову авіацію проти цивільного населення. Ми знаємо на сьогоднішній ранок, що за вчорашню добу було здійснено 20 авіаційних ударів і три ракетних удари. Найбільше постраждали від ракетних ударів цивільні особи на Харківщині, у містечку Барвінкове, і так само у Миколаївській області. На жаль, є жертви серед мирного населення, їхня кількість ще до кінця не уточнена. Теж під потужний обстріл потрапив наш мужній, багатостраждальний Херсон, і уся Херсонщина на правому березі Дніпра. Ми сьогодні знаємо, що у Херсоні вчора загинуло дві особи і дев'ять було поранено. Ми молимося за наших захисників, за наших поранених братів і сестер. Ми співчуваємо рідним і близьким загиблих, поранених, полонених. О르таємо нашою любов'ю усіх тих, хто є жертвою цієї несправедливої сетотатської війни. В тих днях теж було оприлюднено нову інформацію про кількість знищених релігійних споруд в Україні. За цей майже ось уже рік було знищено понад 500 релігійних споруд. Найбільше храмів було знищено Української Православної церкви Московського патріархату. Наша церква втратила 17 храмів, Римо-католицька церква 12. Ворог справді намагається знищити все те, що може створити якийсь придатний до життя простір, зокрема на окупованих територіях. Але незважаючи на ніщо, у цей засніжений ранок ми з України хочемо промовити до всіх людей доброї волі у цілому світі. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми хочемо подякувати теж у цей ранішній момент Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо, Дальше служити Богові і нашому рідному, Божому людові, українському народові. Сьогодні я хочу з вами теж продовжити наші роздуми над тим, як лікувати рани релігійних, міжхристиянських ворожнеч, розколів і поділів. Хочу сьогодні особливо звернути вашу увагу на те, що поворотним історичним моментом в історії усіх християн, не тільки вірних католицької церкви, став Другий Ватиканський Собор, Вселенський Собор, на якому питання відновлення колись такої важливої, а сьогодні втраченої, єдності між християнами стояло, в центрі уваги соборових отців. А так само Вселенський Собор розглянув принципи, засади відношення християн, зокрема вірних католицької церкви, до представників інших релігій, інших нехристиянських вировизнань. І за підсумком соборового діяння, що згідно древнього вчення Христової Церкви, соборці, особливий момент дії Духа Святого, там, на Вселенському Соборі, було прийнято два дуже важливих документи, які, властиво, сьогодні є фундаментом, збіром тих чи інших засад і правил, на яких ми сьогодні будуємо наш діалог, який шукає те, що нас єднає, зокрема, між християнами. Соброві отці прийняли історичний декрет про екумінізм, який називається латинською мовою «unitatis ред інтеграцію, тобто відновлення єдності. Там дійсно Соброві Отці говорять, що нам слід в нашому діалозі, в нашому пошуку тої єдності, найперше усвідомити, що між нами є багато більше того, що нас об'єднує від того, що нас роз'єднує. Якраз розвиваючи ті фундаменти вже існуючої єдності, яка випливає із спільного хрещення, із спільної засади, що є один Господь, одна віра, одне хрещення, було накреслено певні вказівки Певний дороговказ, як нам розвивати екумінічний міжхристиянський діалог. Хочу зазначити, що ми вживаємо термін екумінічний діалог лише тоді, коли мова йде про діалог між християнами. І е, е, ці здобутки цього е, світового руху, за єдність між християнами, Соборові Отці підняли на високий рівень певних завдань, які сьогодні повинні ставити перед собою християнські церкви. Для того, щоб розвивати діалог, спілкування з представниками інших релігій, без того, щоб йти на компроміс з християнською істиною, але щоб мати можливість у діалозі свідчити свою віру, здійснювати місію, яку дав Христос своїм учням, «Ідіть і зробіть моїми учнями усі народи», ми розвиваємо міжрелігійний теж діалог. І Другий Ватиканський Собор теж прийняв окремий історичний документ, декларацію, яка називається «Ностра етате», тобто «Наші часи». На жаль, всі Релігійні спільноти, християнські і нехристиянські, на території колишнього Радянського Союзу на довгий період були виключені із того світового руху діалогу, як між християнами, так і з представниками інших релігій. Через переслідування комуністичного тоталітарного режиму, криваві знищення, ми начебто були заморожені в тому стані, в якому застав усіх нас цей зловісний комунізм. Щойно після розпаду Радянського Союзу цей дух, ці здобутки міжхристиянського діалогу, діалогу з іншими релігіями, почали бути доступними для релігійного життя в Україні. Для нас так важливо скористатися тим позитивним, добрим, світовим, Вселенським досвідом, як для того, щоб будувати діалог між християнами України, так, щоб теж співпрацювати, спілкуватися з представниками юдаїзму і ісламу, які мають велику історію на теренах України. Ми сьогодні просимо: Господи, навчи нас спілкуватися в Твоє ім'я. Господи, навчи нас бути будівничими усього того, що нас об'єднує. Боже, дай нам Твою божественну премудрість, якою Ти сотворив світ. Та премудрість, яка воплотилася, увійшла в людську історію в особі Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай ця мудрість, ця сила і благодать Духа Святого, яка з неї випливає, буде тим рушієм для того, щоби Усі представники різних релігійних спільнот вміли разом працювати на добро України, на добро української незалежної держави, разом в тих непростих військових обставинах боронити рідний край. Боже, благослови Україну, Боже, благослови наших дівчат і хлопців, які зараз на фронті своїми грудьми ціною свого власного життя захищають наш народ захищають наш мир, захищають наше майбутнє. Боже, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Благослови Твій, Божий, український люд, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!